السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلمة بمناسبة مرور 30 سنة على انقلاب زين العابدين بن علي على برجيبة يوم 7 نوفمبر 1987 ومرور قرابة سبع سنوات على خطف زين العابدين بن علي من طرف السعودية يوم 14 ألفين 2011 قررت بش نعمل هذه السلسلة توضح ماذا حصل بالضبط في تونس والذي دفعني أن أبدأ هذه السلسلة هي الأحداث المتسارعة الخطيرة التي تحدث الان في السعوديه والتي انطلقت بعد التدخل السعودي في اليمن واعدام النمر اللي عملت عليه فيديو عندي مده والتغيرات اللي وقعت اخيرا في السعوديه ووصول الامير محمد بن سلمان الى الحكم واخيرا ما يسمى محاربة الفساد والتغييرات في السياسة السعودية الداخلية البعض يتساءل يقول ليش مدخل السعودية في تونس نقول له مع الأسف السعودية هي كل شيء مش تتدخل في تونس فقط وإنما في كل الدول التي هي منتمية إلى ما يسمى أسطورة العالم العربي وسقوط السعودية يعني سقوط هذه الأسطورة ويمكن سقوط معها إسرائيل وعندما نقول السعودية نقول فرنسا بريطانيا ألمانيا ما يسمى أوروبا القديمة وأمريكا هذا الحلف الغربي هو في مواجهة ما يسمى بالحلف الشرقي الذي تمثله إيران ومن وراه روسيا والصين إذا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي رقعة سترانش كبيرة يتسارع عليها الشرق والغرب بحكومات عميلة وفاسدة وانتهازية وشعوب مستحمره ومجهله غاطسه في مشاكلها الماديه والنفسيه والاجولوجيه والمذهبيه والعرقيه والقبليه ويتلاعبون بها كما يريدون ويسيرونها كما يشاءون من اجل المشاركه بطريقه او باخرى في هذه الصراعات وهذه الخلافات الأجنبية وهذا ليس جديد هذا الوضع عليه العالم ما يسمى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ قرابة 3000 سنة وشعوبنا إلى الآن لم تستيقظ ولم تفيق من الغيبوبة اللي عايش فيها جيل جيل إلى هذه الساعة ونحنا ما نعرفوش شنو قاعد يوقع في بلداننا. طبعا هناك الاف من الاصوات عبر التاريخ رفعت لكي تفيق الشعوب الساذجه والعاطفيه ولكن اصواتهم مع الاسف لم تصل يا اما تم اخمادها كليا او تم شراء الذمم او تم تعتيمها وتمييحها لكي لا تصل الى عامه الناس طبعا قبل الوضع يختلف كانت هناك وسائل لمنع وصول المعلومه ومنها التعتيم الاعلامي والمنع وغيرها من الوسائل ولكن اليوم مع وجود انترنت وموجود اليوم ما نطلق عليه شبكة التواصل الاجتماعي الوضع مع الأسف لم يتغير بسبب أمرين مهمين أولاً هو بخل وشح في التوزيع من طرف الأفراد الواعين والمطلعين على الأوضاع من جهة ومن جهة أخرى تشتت وعدم تنسيق بين رجال التنمير في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وطبعا في المقابل هناك جهاز قوي على الأنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي مدعومين بالمال والعاملين يقومون بالتعتيم والحصار والمنع وإخماد أي صوت حر نزيه، كما أن هناك جماعات وأفراد يدعون التنمير والنزاهه والاستقلاليه لهم امكانيات قويه يخادعون بها عامه الناس ويجعلوهم يتبعوهم ويوزعون لهم على حساب رجال التنوير الحقيقيين فيتشابه على عامه الناس الامر ويجدون انفسهم يؤيدون في عملاء وخونه بطريقه غير مباشره وبدون وعي ظن منهم ان هؤلاء هم اشخاص نزهاء واشخاص احرار كم من مفكر وكم من نزيه عاش ومات ولم نسمع به والى اليوم هناك اصوات ترفع لنزهاء ومخلصين ومحبين لاوطانهم ولكن مع الاسف صوتهم اما لا يسمع او سمعه يكون محدود جدا ولا يمكن ان يصل الى عامه الناس وطبعا لا داعي ان اذكر عشرات بل مئات التنويريين عبر التاريخ في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولكن اضرب بعض الامثال من التاريخ القريب والان لبعض هؤلاء التنميريين في منطقتنا مثل: عبد الله القسيني، محمود محمد طه، فرج فودة، سعيد سيفاو المحروق، إبراهيم الكوني، السيد القمني، القبنجي، غيث التميمي، فارس السواح، كامل النجار، شهاب الدمشقي، سامي الذيب، يوسف الصديق، محمد الطالبي. هشام جعيد مالك بالنبي واعدادهم كبيره جدا ها هذم يعني بعض الذي ذكر في الخمسين سنه الفارطه فقط اما عبر التاريخ فلا يعد فلا يعد ولكن اين صوتهم للعامه هذا هو السؤال الذي يطرح هؤلاء التنويريين يملكون كل صفات الإنسان الذي يمكن أن ينهض بشعوبنا وهي الصفات الأساسية وهي الانتماء للبيئة والأرض الذي هما منها يعني من عندهمش ولا الطرف أجنبي مهما كان الاختصاص والمعرفة المصداقية والإخلاص في العمل والمرونة والوسطية في الطرف والمنطقية وطبعا أهم نقطة هي الحرية الفكرية وعدم الاحتكار وسماع الآخر ومحاولة فهم الطرف المقابل وليس محاولة فرض الأفكار نحن في نقاش من أجل التعارف وطرح الأفكار كل إنسان يطرح الفكرة بتاعه وكل إنسان يقبل النقد ويسمع الآخر وليس هناك تعتيم أو منع لحرية الكلمة أو الفكرة كما أقول دائماً منع الإنسان عن التعبير لا يمنعه عن التفكير يجب على الأفكار أن تخرج وأن نفكر بصوت عالي مهما كانت الفكرة نسمحها وننقدها ونواجهها بكل موضوعيه وبكل انسانيه اذا مبدا الحريه الفكريه وفتح المنابر الفكريه هي الخطوه الاولى الذي يجب على كل وطني وكل نزيه وكل مخلص القيام به وكل محب ان ننهض من هذا الجهل والتخلف والمصاية الاجنبيه. يجب التشجيع على التنوع ونشر الفكر التنويري لعامه الناس وترك لهم الخيار ان يختاروا ما يناسبهم في اطار احترامهم للاختلاف ويجب على التنوير ان لا يتكبر ولا ينعزل وان يشارك بكل تواضع ولا يرفض اي فرصه لكي يعبر عن افكاره وعلى الشباب ان يوزع الافكار دون احتكار ودون انحياز لاي طرف مهما كان حتى يعلم الجميع ان التنوير والحضاره والانسانيه ليست واحده وليست شخصيه وليست مجموعه وليس انتماء محدود وانما هو روح تسري في عالمنا الشمال افريقي والشرق الاوسطي حتى تصبح الأفكار التنويرية الإنسانية على اختلافها ظاهرة على الأنترنت أولاً قبل أن يتم تبنيها من طرف وسائل الإعلام والإذاعات والتلفزات كظاهرة تجديدية فكرية في مواجهة الفكر المتخلف الجاهلي المنحط الذي يعم عالمنا هي حقيقة لا يمكن أن ننكرها نعم حقيقه وواقع على اختلافنا من امازيغ ومصريين فراعنه ونوبيين وسريان وكنعان وسومريين وبابليين وأكراد وعرب كلنا ننتمي الى تاريخ مشترك تنازعوا علينا وما زالوا يتنازعون علينا الى اليوم يجب ان نقرر مصيرنا بايدينا وننهي هذه الصراعات الشرقية الغربية إلى الأبد نحن كشعوب هذه المنطقة العريقة والغنية والمتنوعة مصيرنا واحد ومصيبتنا واحدة لو أردنا أن نشارك الإنسانية في إنسانيتها وأتمنى من لهم السلطة والقوة والمال ووسائل الإعلام أن يدعم التوجه التنويري وأن يقترب من شعوبه لأنه يجب أن يعلم أن الأجنبي لا يفكر فيه ورأينا ماذا حصل إلى صدام والقذافي إذا من الأحسن ومن الأفضل أن الحكومات تستيقظ عن نفسها وتعلم أن مصيرها ومستقبلها في يد شعوبها ليس في يد الأجنبي مهما يقدم لها من دعم ومساعدات وتأييدات النهار يشوفها ضعفت يخليها تموت وتنتهي ويأتي بغيرها إذا يجب أن ننهي التدخل الخارجي في دولنا وأن ننهي الصراعات المفبركة التي أغرقون فيها صراعات إجيولوجية صراعات دينية صراعات عرقية صراعات قبلية صراعات حزبيه حتى صراعات عائليه وقبائليه لكي لا نلتفت الى انفسنا ونبقى دائما مرتبطين بجهات اجنبيه تدعمنا وكل واحد يتصارع من اجل السيطره على ثرواتنا وعلى اراضينا ومحونا كليا يجب ان نعي وان نفهم ان مستقبلنا في وعي شعوبنا، مستقبلنا في رجال التنوير المخلصين، مستقبلنا في رجال السياسه المخلصين الوطنيين، الذي يفكرون في مصلحه شعوبهم وميفكروش في مصالحهم الشخصيه وميفكروش في خدمه الأجنبي وإرضاء الأجنبي مهما كان التغيير لا يمكن أن يأتي من الخارج ولا يمكن أن يكون تحت ضغوطات خارجية ولا يمكن أن يكون بأساليب أجنبية بعيدة عن طبيعتنا التغيير يأتي من الداخل وعلى حسب تاريخنا وطبيعتنا لكي يكون تغيير حقيقي ومستمر في المستقبل كفانا تحقير لانفسنا كفانا عدم ثقه بقدراتنا كفانا تمجيد للاجنبي كفانا افتخار بالاخر فلنعود الى انفسنا ونعود الى تاريخنا ولنعلم ان مثلنا مثل اي شعب موجود على هذه الارض مثل اي منطقه وان تعود لنا الثقه وان نبني اوطاننا وان نفكر في مستقبل اطفالنا المهم يعني هذا ايش حبيت انقول يعني بصفه عامه قبل ان ابدا الحديث في هذه السلسله عن الوضع اللي احنا عايشين فيه من الناحيه السياسيه ومن الناحيه التنويريه نحن انسانيون ليس افضل من غيرنا وليس اقل من غيرنا هذه النقطه المهمه اللي لازمنا نفهموها ما نحطوش رواحنا خير من الاخرين وما نحطوش رواحنا اقل من الاخرين احنا كيما اي انسان موجود على هذه الارض المهم سوف انطلق في هذه السلسله في الحديث عن تجربه شخصيه عشتها وعايشتها منذ اكثر من اربعين سنه وهي التجربة التونسية التي في الحقيقة لا تختلف كثير عن أي تجربة لدولة من دول شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط. صحيح أكثر من 70% من اللي يتابعوا القناة نتاعي هما من الشرق الأوسط وخاصة من الجزيرة العربية أما نسبة 30% الذي يتابعون من شمال إفريقيا أغلبهم من المغرب ومصر أما نسبة المتابعين من تونس هي لا تتعدى 3% ولكن هذا غير مهم المهم في العبرة من التجربة والتجربة التونسية هي تجربة جداً غنية بغض النظر أني تونسي وهذه التجربة هي التي يمكن أن أتكلم عنها بالتفاصيل لان كما قلت عشتها في الواقع ومارستها واعرفها جيدا وكما تعلمون اني تونسي امازيغي مثل كل سكان شمال افريقيا واعتز بهويه الامازيغيه وهي قبل كل شيء اختيار واعتراف بالارض الأمازيغية التي ولدت فيها والتي اخترت أن أنتمي إليها بغض النظر عن الفكر العرقي القومي الذي لا أؤمن به أصلا أنا إنسان قبل كل شيء وأنتمي إلى هوية شمال افريقيه أمازيغية وهذا كما قلت هو اختيار كان يمكن لي ان اختار اي هويه اخرى وبالنسبه لي اي انسان ان يختار هويته بغض النظر عن المولد وعن العرق وعن اللغه المتكلم بها كل انسان حر المهم يكون مخلص للاختيار اللي اختاره ويكون يحس احساس قوي بانتماءو للأرض اللي اختارها، كان يمكن يكون أصلي صيني ومولود في تونس، وأختار أن أنتمي إلى الهوية الأوروبية، فهو خيار شخصي وفردي، ولا يحق لأي إنسان أن يتدخل في اختيارات الأفراد، ولكن أنا. اختر ان اكون تونسي امازيغي وهذا اختيار وأنتمي الى شمال افريقيا وهذا الشمال الافريقي يمكن ان اربطه باوروبا وقربها الجغرافي الذي يفصلني معها البحر الابيض المتوسط ولكن انا شخصيا اخترت أن أربطه بالشرق الأوسط التي تجمعني به ثقافة وتاريخ وارتباط جغرافي في امتداد الأرض نحو الشرق الأوسط وهذا اختيار شخصي قد يوافقني فيه البعض وقد يخالفني فيه البعض الآخر وكل إنسان حر نعرف أن كثير من الأمازيغ في شمال إفريقيا يفضلون التعامل مع الغرب ويعتبرون أنهم أقرب للغرب ولأوروبا من الشرق الأوسط ويريدون أن يقطعون كلياً مع الشرق الأوسط ولكن هناك من يرون ارتباطهم بالشرق الأوسط من الناحية المعنوية والفكرية أكثر وأنا أمين إلى هذه الجهة طبعاً أنا أعتمد على الواقع والحقيقة الموجودة حالياً اعتمد على التاريخ المشترك اعتمد على التواصل من بيننا والمستوى والوضع الذي نحن فيه كما يقال بالمصري نحن في الهواء سواء يجب ان نقف مع بعضنا باش نخرجوا من هذا الوضع المتخلف الذي نحن فيه ومن اجل المشاركه في التطور والرقي والإنسانية واللحاق بركاب الحضارة الإنسانية إذا سوف أبدأ من قبل الاستقلال من الاستعمار العسكري لتونس وأكيد أن كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط كانت مستعمرة من طرف أوروبا سواء إنجليز، سواء فرنسيس، سواء أسبان، سواء إيطاليين. استعمار مباشر أو غير مباشر أو بمعاهدات المهم كان هناك استعمار في كل مناطق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهذا يدل أن مصيبتنا كانت واحدة ولا زالت إلى يومنا هذا مع الأسف واحدة ولهذا أنا أقول لازمنا نحط أيدينا مع بعضنا ارتحنا من الاستعمار العثماني اللي دام اكثر من سبعة قرون واللي جعلنا متأخرين لأكثر شيء ممكن ومنعنا على كل ما هو تطور في العالم وغطسنا في حروبات معنتها ليس لها اي فائدة وغرقنا بالجهل والتخلف وقت انتهينا من هذا الاستعمار العثماني اشكون جانا جانا الاستعمار الأوروبي. الاستعمار الأوروبي القانا متخلفين، منحطين، بعيدين على كل الحضارة والإنسانية. شعمل اسرقنا ثرواتنا سواء الطبيعية أو ثرواتنا التاريخية واستفاد منا أكثر شيء ممكن وخذى منا تاريخنا وحضارتنا. وتعلم منها ودرسنا وبحثنا وحاول باش يمحينا ويفنينا ولكن لم يستطيع نجم ان يكسب بعض الاشخاص كونهم على حسب عقليته وجعلهم كما نقوله احنا خلفاء في المنطقه متاعنا وقتها شاف اللي وجوده في اراضينا اصبح يكلفه الكثير خرج من الدول نتاعنا وخلانا عملاء تخدم المصالح متاعه وتحقق له كل الرغبات اللي يحب عليها وهذا وقع في كل المناطق بتفاوت زمني يختلف من منطقة إلى أخرى بنفس الأسلوب ونفس السياسة حكومات تدعي الاستقلال وهي عميلة للنخاء ليس لها أي حس وطني الغرب كان ياسر خبير وهو درسنا وعرفنا وعرف الطبيعه متاعنا وفهم التنوع متاعنا وفهم طريقتنا في التفكير وكيفاش عنا العصبيه واستفاد من كل هذه التجارب والمعرفه اللي عرفها علينا من اجل خلق ثلاثه طيارات كبيره تكون مواليه له بطريقه او باخرى وتحت تصرفه ويمكن ان يستعملها كما يشاء وكما يريد في كل الدول اللي كان مستعمرها قبل ما يخرج منها. طيار موالي له كليا متغرب يعمل على محونا ومسحنا حتى نتحول الى نسخه مطابقه للاصل للغرب. تحت سيطره الغرب وضمن المنظومه السياسيه الغربيه. اي يقومون بعمليه تغريب كلي بالاعتماد على اشخاص موالين للغرب كليا من بني جلدتنا يحققون ما لم يقدر الغرب ان يحققه عندما كان مستعمر بلادنا عسكريا، اشخاص باعوا ذممهم وباعوا شعوبهم وباعوا كل شيء يتباهون بالغرب ويدعون الى اتباع الغرب ويعتبرون الغرب هو مثلهم الأعلى وإن أحنا متخلفين ويجب أن نتطور ونصبح مثل الغرب إذا هؤلاء الذي اعتمد عليهم الغرب كان هدفهم هو الدفاع على مصالح الغرب في دولنا من جهة ومن جهة أخرى سلخنا عن تاريخنا وحضارتنا طبعا أنا من الجمش ندخل في النوايا لهؤلاء ولكن يمكن ان هؤلاء كانوا مؤمنين بالفعل بالغرب، وكانوا يشوفوا فينا احنا مش ممكن نتطور او نتحضر، اذا اعتبروا ذلك هو الطريق الوحيد لكي نتطور ولكي نلحق بركاب الحضاره على حسب رايهم، ونشوفوا في العالم ما يسمى الاسلامي من الشخصيات اللي معناتها توجه هذا الاتجاه، مثل مثلا ملك المغرب محمد الخامس، وبورقيبا، واتاتورك، اللي كان اكثر واحد اتجه اتجاه غربي كلي. اذا هذا الشق المتغرب نجده تقريبا في كل الدول اللي كانت مستعمرة، سواء في شمال افريقيا، سواء في الشرق الاوسط. طبعا بدرجات مختلفه على حسب كل منطقه ولكن كل واحد منكم يشوف بلاده ويقارن ويفهم ان بعد استقلال بلاده كان هناك شق ما يطلق عليه الشق العلماني المتغرب الذي يدعو الى اتباع الغرب والى التفتح مع الغرب والى التعامل مع الغرب على اساس ان اساس الحضارة، ولكن الغرب كان يعرف أن هؤلاء لا يمكن الاعتماد عليهم كليا خاصة في كثير من الدول وهو يعرف طبيعتنا وتاريخنا ولهذا يجب أن يعتمد على شق آخر ومن هنا جاء الطيار الثاني الذي يطلق عليه الطيار العروبي القومي الذي نشا في الشام ومصر طبعا لا اريد ان ادخل في تفاصيل انشاء ما يسمى بالطيار العروبي القومي الذي اسسه شخصيات مسيحيه تظهر عداءها للغرب والتشبث بالغرب من جهه ولكن تدعو الى هويه غريبه عنا وهي الهويه العربيه القوميه الغريب في الأمر أن الدعوة لقومية عربية كان من المفروض أن تقوم في الجزيرة العربية ولكن لم تقوم في الجزيرة العربية وإنما قامت في مصر الذي لها تاريخ فرعوني كبير وقامت في سوريا الذي له تاريخ قديم سرياني وله حضارة كبيرة. وقادت هذه العروبة هم أشخاص مسيحيين لهم ولاء روحي وديني للغرب الأوروبي وهذا ليس صدفة الذي دعا للعروبة ليس مسلمين وليس عرب في الأصل وإنما أشخاص مسيحيين ولهم ميولات مسيحية من منطقة مصر وسوريا وانتشرت هذه العروبة إلى منطقة العراق والمناطق الأخرى وخاصة إلى شمال أفريقيا وهذا المد العروبي الذي كان مدعوم 100% من أوروبا وخاصة من فرنسا أدى إلى تأسيس الجامعة العربية وكان الهدف من تأسيس الجامعة العربية هو محو كل الشعوب الأصلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محو الأمازيغ وتعريب الأمازيغ في شمال إفريقيا ومحو المصريين وإنسائهم في تاريخهم الفرعوني ومحو السوريين ونسيانهم في حضارتهم السريانية ومحو الفلسطينيين ونسيانهم في حضارتهم الكنعانيه ومحو العراقيين ونسيانهم في حضارتهم البابليه والسوماريه ومحو السودانيين ونسيانهم في حضارتهم النوبيه ومحو حتى الاكراد في سوريا والعراق وتعريبهم بالقوه الغرب كان يعلم ان للامازيغ حضاره وقوه، وكان يعلم ان للفراعنه قوه، وكان يعلم ان للفينيقيين والسريان والكنعان والاكراد والنوبيين والبابليين والسومريين قوه، اذا اراد ان يمحي كل هذا وتجميعهم تحت العروبه فقط وهو يعرف. ان العروبه ليس لها تاريخ، فالهدف من تكوين ما يسمى بالجامعه العربيه ليس الجزيره العربيه الذي هما عرب بطبيعتهم، وانما نشر الفكر العروبي في المناطق التي لها حضاره وربط هذه المناطق على اساس انها عربيه وان ليس لها تاريخ اصلا، وتم التعريب بكل الوسائل والدعم الغربي لهذه العملية التعريبية التي تعتبر إبادة لشعوب مثل إبادة الهنود الحمر بل إبادة فكرية وإبادة عقلية ومحو شخصية هذه الشعوب لكي لا تقوم لها قائمة وبدأ الصراع بين هذين الشقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين المتغربين فعلياً وظاهرياً وبين المتغربين المتسترين تحت شعار العروبة في صراع طويل أدى إلى ظهور حزب البعث والقومية العربية وغيرها وهذا يمكن أن تلاحظه في كل الدول متاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونرجع لتونس اللي هي موضوعنا وهي المثل اللي باش عليه، كما ان في تونس كان بورقيبه يمثل المتغرب الفعلي الذي يريد تونس ان تصبح مثل اوروبا وبين صالح بن يوسف المتعرب الذي يدعو للعروبه والى القوميه العربيه. طبعا الغرب لم يكتفي بهذين الشقين. الشق المتغرب كليا والظاهر يدعو إلى اتباع الغرب كليا والشق العروبي المتستر الذي عمل على تعريب كل المناطق الغير عربية وخلق شق ثالث في منطقة الخليج أو ما يسمى الخليج العربي وخاصة منطقة السعودية التي تعتبر المنبع الروحي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طبعا هذه المنطقة سوف لا يدعوها للتغريب لأن يعلم إنها منطقة مقدسة ولو دعاها للتغريب سوف يثور عليه كل المسلمين وطبعا لا يمكن أن يدعوها للعروبة لأنها هي في الأصل متعربة وإنما عمل على زرع فيها وتشجيع ومباركة أبشع أنواع الإسلام التي عرفته البشرية وهو الإسلام السلفي الذي يعلم أن هذا الإسلام السلفي هو الذي قضى على العصر الذهبي في الدولة العباسية فهو درس تاريخ الإسلام كله وعرف أن هذا الإسلام السلفي هو أفضل إسلام يمكن زرعه في منطقة الخليج وخاصة منطقة السعودية ودعم وأيد ظهور ما يسمى بالمذهب الوهابي وجند وساعد القبائل العربية الذين موجودين في الجزيرة العربية من أجل الاتحاد مع هذا الإسلام الوهابي والقضاء على كل المذاهب الأخرى في الجزيرة العربية إحنا نعرف أن في الجزيرة العربية كانت المالكية وكانت الشافعية وكانت الحنفية وغيرها من المذاهب وحتى كانوا الشيعة وما زالوا إلى الآن الشيعة في المناطق السنية قضوا كليا على كل المذاهب وفرضوا المذهب السني الوحيد هو المذهب الوهابي اللي هو أبشع أنواع المذاهب الإسلامية التي عرفها الإسلام ودعم وأيد آل سعود بش ينشر هذا المذهب وإنه يدعموهم بكل قواتهم لكي يحكمون منطقة الجزيرة العربية ويكونوا خداما مطيعين للغرب وفي نفس الوقت ينصبونهم امراء واميرين المؤمنين على كل منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بل كل العالم الاسلامي وطبعا رغم كل ذلك دائما الغرب يعمل احتياطاته منها دوله شيعيه ايرانيه يكون الملك بتاعها تحت تصرف الغرب ما يسمى بالشاه ويكون هو شرطي المنطقه وفي نفس الوقت عندهم تركيا المواليه لهم العلمانيه التي اسسها اتاتورك تكون تحت تصرفهم وزياده على كل ذلك يجب زرع دوله مواليه الف للغرب تكون فيها اكبر قوه موجوده في العالم وهي دوله اسرائيل في وسط منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا اذا الان عندكم امامكم رقعه السترنج الذي سوف يلعب بها الشرق والغرب كما يريد وهي الرقعة الكبيرة التي نطلق عليها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لهذا نقول لكم يعني نقول للامازيغ الشمال افريقيين ونقول للشرق اوسطيين رانا في الهواء سوا وان مصيبتنا واحده والخروج من هذه الورطه لا يمكن ان تكون الا لما نتعاون مع بعضنا كشعوب شعوب وكسياسيين مخلصين وكعلماء ومفكرين ومنورين لكي نخرج من هذه الورطه الكبيره والا رانا قادمين على حرب لا نهايه لها واللي بتدمر فيها هو احنا رغم ان اكثر من خمسين سنه واحنا نخلص الثمن من ولادنا من اهالينا من مناطقنا وفوق هذاك إحنا نتقدم واحنا نوخر إحنا نتقدم واحنا نوخر لا يمكن أن نتطور ولا يمكن أن نتقدم إلى الأمام وهذه الرقعة بتاع السترانش قاعدين يلعبوا فيها أطراف أجنبية شفتم الأحداث الأخيرة اللي وقعت في السعودية التي تنبأ إلى مصيبة كبرى مش توقع في منطقة الشرق الأوسط وهذا تنبا بها الجميع، وكل من يتبع السياسه يعرف هذه الامور. اذا احنا شعوبنا يا اما تفيق على روحها يا اما رانا باش ندخلوا مطحنه اخرى على قد ما شفنا هم ومزلنا باش نشوفوا هم اخر، وخاصه بعد التغييرات اللي وقعت في رقعه السترنج، بعد ما كان ما يسمى بالمد الشيوعي، الروسي الان بعد سقوط ما يسمى الشاه وقيام الجمهوريه الاسلاميه في ايران وتحالفها مع الروس ومع الصينيين واعداء اوروبا والغرب امريكا وتدخل ايران في اليمن عن طريق الحوثيين وتدخل السعوديه في حرب في اليمن وسيطره ايران على العراق وتكوينها لحزب الله من قبل في لبنان وتحالفها مع سوريا وظهور ما يسمى بالإسلاميين والإخوان وغيرها من الأمور التي وقعت في مصر وفي كثير من الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط كل هذا اللي يقع على رقعة السترنج الكبيرة سوف نجده في تونس مصغر وعندما تفهموا شنو وقع في تونس سوف تفهموا ماذا وقع في كل دولة من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وكل اللي يوقع في رقعة السترانش هذه الكبيرة وحدكم وحدكم تلاحظوا ذلك لهذا أنا أخذ تونس كمثل فقط لكي تطلعوا على الوضع اللي أحنا فيه بصفة عامه هذا الكل انا عشت وعاينته وتابعته مده تقريبا 40 سنه وننتبع في هذه الامور طبعا انا لا اؤمن بفكره المؤامره الغربيه وان الغرب هو اللي عمل هذا الكل لا وانما اؤمن بشيء اخر هو ان الغرب عنده من الذكاء والخبث انه يستغل كل شيء المصلحته. هذا الكل موجود فينا لازم ننكره هذه الخلافات المذهبية والإديولوجية والعرقية والقبلية وكل هذه الأمور هي موجودة فينا هو مقام كان بدعمها وتحييرها وإظهارها لكي تخدم مصلحته من جهة ولكي أحنا ما تقوم الناش قايمة ونبقاو ديما تحت الصباط وطبعا أنا كل هذه التجربة كتبتها في كتاب، والكتاب كمل عنده تقريبا عام كليا وتم تصليحه ممتاز وهو بالفرنسية، ولكن مع الأسف إلى الآن لم أتمكن من إخراجه، إتصلت بعدة دور النشر وكل دار نشر تعطيك سبة باش ما تخرجوش، عندي بعض الوعود نتاع دار النشر باش ولكن ما نستنى ولهذا نشوف تطور الاحداث وعدم خروج الكتاب رغم ان يمكن انا نخرج الكتاب بي ولكن نفضل انا نخرجه ورق احسن لان عندما تخرج ورق يبقى في التاريخ المهم انا باش نعمل محاولات باش ورق ولكن لو لم اتمكن من اخراجه سوف لا يبقى لي حل الا أن بي دي ولكن قلت باش نربح الوقت علاش ما نتكلمش على جزء مهم من هذا الكتاب لأن الكتاب يحتوي على مسيره متاعي كلها مده خمسين سنه ولكن فما جانب فيه مهم هو الجانب السياسي لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولان الاحداث قاعده تتسارع يوم بعد يوم قلت علاش لا لا نعمل سلسلة فيديوهات نوضح فيه وجهة نظري على حسب تجربتي الشخصية ومتابعتي للأحداث التي تقع في منطقتنا وهكاك الشباب اللي ما يعرفوش شنو يوقع واللي قاعدين هكذا لأن ذاكرة الإنسان راهي قصيرة وقليل من يذهب ويبحث ويشوف المصادر ويقارن من بيناتها بينما انا هذا الكل عشت ونتبع فيه ونعرفه بالتفاصيل قلت علاش لا ما ننقلش التجربه هذه للشباب نتاعنا يعني اللي موجودين في شمال افريقيا او في الشرق الاوسط لعلهم ينتبهوا للخطر اللي قاعد يحيط بينا وكيفاش احنا عاملين لعبه يلعبوا بينا كما يحبوا رغم ان منطقتنا بتاريخها وبحضارتها وبارضها ما نحتاج لحد شيء اخر باش نعيش احسن عيشه وما نحتاج لحد علاش احنا داخلين في كل هذه المعامه لان مع الاسف اللي يحكم فينا الكلهم عملاء والشعوب متاعنا مغيبه ومستحمره على كل حال يعني اكتفي بهذا القدر بالنسبه لهذا الفيديو والحلقه القادمه باش ناخذ المثل نتاع تونس، وباش نحكي شنو وقع في تونس منذ الاستقلال الى يومنا هذا، وهكذا تفهموا شنو حصل بالضبط في كل دوله من دول شمال افريقيا والشرق الاوسط، ارجو ان توزعوا هذه الفيديو اكثر شيء ممكن، مش مهم توافقوني الفكره ولا ما توافقونيش. هذا شيء أنا أنقله كتاريخ، كأشياء عشتها، صحيح هناك أشياء وجهة نظر يمكن توافقوني عليها يمكن ما توافقوش، ولكن الأحداث اللي باش نذكرها في هذه الفيديوهات هي أحداث مؤرخة، يمكن ترجعوا للمصادر وتلقاوها، ومنقولش حاجة إلا ويكون عندي عليها وثيقة تدل على القول متاعي والحاجات الشخصية. يمكن توافقوني فيها خطر هناك جانب تحليلي لفهم الوضع السياسي وحنا فين ماشيين وشنو وقع ونحاولوا باش نلقاو حل لوضعنا هذا ولهذا ارجوكم ان توزعوا هذه الفيديو اكثر شيء ممكن على قدر المستطاع انا عمري ما نطلب منكم باش توزعوا فيديوات ولكن هذه الفيديوات جدا مهمه هي سلسله سياسيه واقعيه تتعلق بمصيرنا ومصير شعوبنا في شمال افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط وكما قلت مصيرنا واحد ومصيبتنا واحد يزيونا من العرق ويزيونا من العماله ويزيونا من الافتخار بالغرب ويزيونا من تثبيت العوازم ويزيونا من المحقرانيه ويزيونا من خلافات من بيناتنا سواء القوميه او العرقيه او الدينيه او المذهبيه رانا ماشيين الى التهلكه كان ما نتحدوش وما نتفاهموش وناقفوا مع بعضنا باش ننقذوا بلداننا وباش نبنيوا بلداننا وباش نوليوا بشر كيما بقيه البشر وترجع لنا الثقه في انفسنا من اجل أن نبني حضارتنا على أسس إنسانية واحترام الرأي واحترام الاختلاف واحترام بقية البشرية كلها لأن الشيء الوحيد الذي يجمعنا هي الإنسانية شكرا لكم على التشجيع وشكرا لكم على التوزيع ومع فيديو قادم وبسلامه you